ہیلو فرینڈس آئی ہوپ یو ہیو اے گریٹ ڈے ٹو ڈے ان گونا ٹیل یو اباؤٹ واٹس ایپ سیکریٹ فیچرس اینڈ آپ لوگ بھی کیوریئس ہوتے ہوں گے کہ واٹس کے مختلف آپشنس کے بارے میں اس لیے آج میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے دو ایسے سیکریٹ آپشنس کے بارے میں بتانے والی ہوں جس سے آپ اپنا واٹس ایپ سیکیور کر سکتے ہیں اس پہ پر پرائیویسی لگا سکتے ہیں اور دوسرا آپشن ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جتنے بھی آپ کے واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان کو آپ ایک الگ فولڈر میں رکھ سکتے ہیں سو ود آؤٹ ویسٹنگ ٹائم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آپ کو میری اسکرین پہ واٹس ایپ کا آئکن شو ہو رہا ہوگا کرنا کچھ بھی نہیں ہے جسٹ واٹس ایپ کے آئکن پہ کلک کرنا ہے واٹس ایپ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی چیٹ ونڈو اوپر آپ کو تین ڈاٹس دکھائی دے رہے ہوں گے رائٹ right سائڈ پہ ٹاپ پر ٹھیک ہے یعنی آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف تین ڈاٹس دکھائی دے رہے ہوں क्लिक करने के बाद एक छोटी विंडो ओपन होगी उसमें लास्ट ऑप्शन आप देखिएगा होगा, हो हो क्लिक करना है बाद फर्स्ट ऑप्शन प्राइवेसी का दिखाई दे रहा होगा प्राइवेसी पर क्लिक करना है प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है एकदम लास्ट ऑप्शन में स्क्रोल डाउन करके फिंगर प्रिंट लॉक पर फिंगर प्रिंट लॉक पर जाने के बाद ایک दिखाई دکھائی रहा ہوگا آپ کو اسکرین پہ ان لاک ود فنگر پرنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اوپن کر دیں گے انیبل کر دیں گے تو آپ کو اپنا فنگر پرنٹ ریکوائرڈ ہوگا ضرورت ہوگی جب بھی آپ اپنا واٹس ایپ آن کریں گے یا اوپن کریں گے سو so اس کو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد وہ آپ سے فنگر پرنٹ کی کنفرمیشن مانگے گا آپ کو اپنا دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ پہ تین چوز آپ کو کرنے ہیں پہلا آپشن ہے امیڈیٹلی سیکنڈ ہے آفٹر ون منٹ اور تھرڈ ہے آفٹر 30 منٹس امیڈیٹلی میں اگر آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا آپ کا جب جب آپ اپنا واٹس ایپ بند کریں گے آپ کو اپنا فنگر پرنٹ ریکوائرڈ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ون منٹ آپ کلک کریں گے تو آفٹر ون منٹ کے بعد آپ کا واٹس ایپ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا اور پھر اس کو کرنے کے آپ کو फिंगरप्रिंट रिक्वायर्ड होगा और थर्टी मिनट यानी तीस मिनट के बाद आपका व्हाट्सएप बंद होगा यानी बंद होगा उसके बाद फिर जब आप उसको ओपन करेंगे 30 मिनट के बाद अगर आप उसको ओपन करते हैं तो आपको अपना फिंगर प्रिंट रिक्वायर्ड होगा और अगर 30 मिनट के अंदर अंदर आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आपको फिंगर की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो लास्ट ऑप्शन है शो कंटेंट एंड नोटिफिकेशन अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपका जो भी कंटेंट है आपका मैसेज है वो नोटिफिकेशन की विंडो में शो होगा और अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपका जो भी कंटेंट है या आपका जो भी मैसेज टेक्स्ट है वो आपके नोटिफिकेशन में शो नहीं होगा अब मैं आपको अपना WhatsApp ऑन करके दिखाती हूं क्योंकि मैंने अपने WhatsApp पे ये प्राइवेसी ऑन कर ली है लगा दी है देखिए मेरे विंडो पे पहले वो touch the fingerprint sensor سینسر یعنی کہ وہ میرا فنگر پرنٹ مانگ رہا ہے اور میرا واٹس ایپ لاکڈ ہے جب میں اپنا فنگر پرنٹ دوں گی تو میرا واٹس ایپ آن ہو جائے گا میں آپ کو واٹس ایپ کے سیکنڈ آپشن یعنی سیکنڈ فیچر کے بارے میں بتاؤں گی اگر آپ کو اپنے واٹس ایپ کے گروپ سیپریٹ رکھنا ہے یعنی ایک سیپریٹ فولڈر میں کرنا ہے تاکہ آپ اپنے واٹس ایپ کے گروپ الگ طریقے سے ان کو الگ جگہ رکھ سکیں الگ کر سکیں تو اس میں صرف آپ کو کرنا نہیں. یہ ہے کہ آپ کو اپنا واٹس ایپ آن کرنا ہے واٹس ایپ آن کرنے کے بعد آپ کے جتنے گروپس بنے ہوئے ہیں ان کو سلیکٹ کرنا ہے ان پہ ٹک کرنا ہے جب گرین ٹک آ جائے گا آپ کے سارے گروپس پر اس کے بعد آپ کو اوپر ٹاپ پر ایک آپشن دکھائی دے گا جو میری اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اس پر آپ کو تھری ڈاٹس کے برابر میں اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو یہ ہوگا کیا کہ ایک فولڈر کریئٹ ہو جائے گا آپ کے واٹس ایپ کے ٹاپ پر آرکائف کے نام سے آرکائیو پہ جب آپ کلک کریں گے تو جو جو گروپس آپ نے थे کیے تھے وہ سب یہاں پر آ جائیں گے یعنی آپ जो है सेपरेट हो जाएंगे جو आपके जो ہو جائیں گے اور آپ हो جو پرسنل इस ہیں وہ سیپریٹ ہو جائیں گے جب اس طرح کا ارکائیو فولڈر آپ کا بن جائے گا تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اوپر تھری ڈاٹس دکھائی دیں گے تھری ڈاٹس پہ کلک کرنے کے بعد آرکائیو سیٹنگس میں جانا ہے آرکائیو سیٹنگس آن رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی چیٹس اور میسیجز آپ کو ریسیو ہوں گے گروپ سے ریلیٹیڈ تو وہ آپ کے اسی فولڈر میں آپ کو ریسیو ہوں گے یعنی آپ کے یہ جو گروپ چیٹس ہیں وہ الکائب فولڈر میں ہی رہے گی نیو میسیجز ریسیو ہونے کے بعد بھی سو so فرینڈس اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز لائک like کر دیجیے گا اور لائک کے ساتھ سبسکرائب کر گا